زندگی ایک مشکل سفر ہے فیزیکل کے اوپر اکارڈنگ فرام دا اسلامک پرسپیکٹو دونوں میں بہت زبردست اصول اسلام دیتا ہے کہ انسان اس کمال تک کیسے پہنچے جہاں اسے چیزیں دکھنا شروع ہو جاتی Because when it comes to the highest level of faith اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ بھی لے کے چلیں کوپریٹ اور پہ میں اس کے بعد آ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ٹارگیٹ دی ہے نا وہ ترا کا کہ تُو اس دنیا میں میرے ساتھ ایسے چل اتنا ہو کہ تجھے اللہ دکھتا ہو اینڈ سی ہم فن لم تک ان تراؤن کا تو کم سے کم اپنے لیولس پہ اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر اپنی گروتھ اور اپنے ہیومن سائکولوجیکل نرشمنٹ کے اس لیول پہ آ کہ تجھے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہے so اینڈ قواعد وہاں تک پہنچنے کے لئے. اسلام میں بھی انسان کی انڈرسٹینڈنگ کے, کے, کے, کے, کے, کے, کے, کے, کے انٹلیکٹ کے تین لیول سے کہیں پانچ آتے ہیں کہیں تین آتے ہیں ایک اسلام ہے دوسرا ایمان ہے تیسرا احسان ہے ایون وین اٹ کمس ٹوزم اپنے کسی اسکل کے اندر یا اپنے کسی رول کے اندر ایکچولا تک پہنچنا ver without seeing the maqsood and the matloob the manzil and the destiny you see it with the eyes of your heart it's not an easy job it's a it's a tough walk it's a hard walk of life both mushkil safar hai zindagi ke andar kuch to choti si zindagi ki tahqeeq ye batati hai ki kisi maqam tak pahunchna mushkil nahi hai retain karna aur uske to wo asal asal wo that's the real fight of life kyunki the first fight and the first war you have بہت سیشنل بھی کام کر رہی ہوتی ہے انسان کا ویژن یہ کبھی فوت نہیں ہو سکتا بندہ فوت ہو جاتا ہے نہیں, نہیں تھا پروسیجر ہے اور اللہ مقصود اور مطلوب اور کر اپلائی کو کو کر کر تک تک آپ ان ان کرتے رہنا جب تک کہ تجھے موت نہیں آ جاتی تو زندگی کے اندر امامت ہو قیادت ہو لیڈرشپ ہو کسی ایک رول میں ہو یا بہت زیادہ رول میں ہو یا کبھی ختم نہیں ہوتا it never ends up in fact it never finishes and the shaitaan and our own nafs and our own demented perception is always trying to tell us to let go of the ball let it go it's over you're done in fact the grace of man's struggle starts when he gets gray. that's the beauty of islam asal لڑائیں تو شوری جب ہوتی ہے جب you get grey head because that's when you have the power of wisdom you don't use much of your functional parts but you use your brain a lot آپ کا دماغ بہت چلتا ہے but زندگی کے roles کے اندر as a father as a corporate head as an entrepreneur as a political leader as a friend as a teacher as an ustaz یا even right now کوئی شخص اگر ایسی stage پر ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے but he doesn't have that you know that hit is not there in his heart تین چاری stages ہوں گے, according to my نالج آف دا شریا یا تو وہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوگا, ہوگا. ہوگا, کر ہوگا اور کچھ داما ڈول طریقے سے ہی چل رہی ہوگی گاڑی اور کچھ پہنچ گئے ہوں گے مگر اتنا ریسورس ضائع کیا ہوگا physical spiritual material کہ نہ آگے جانے کی ہمت ہوگی اور نہ ہی ریسورس ہوگا آگے بڑھنے کا یا اپنے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا یا لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا یا مٹیریل اتنا ویسٹ کر دیا ہوگا کہ آگے کے سٹیج پہ جانے کے لیے دا آرٹ آف وار جسے ہم کہتے ہیں to to علم and عمل and and تو یہ دو تین سٹیجز ہی ہوں گی جو آپ کی پرسنل لیڈرشپ کے مسائل ہوں گے اس ٹائم بہرحال اگر کوئی شخص فورم پہ نہیں بھی, ہے, لائف پہ بھی نہیں یہ کی پولیٹیکل نہ جسم کو لے کے چلنا بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے اور اس میں کچھ ہار جاتے ہیں مثبت اس مثبت سے نکل کے منفی خیالات میں آ کے اتنے پیارے گفٹ کو جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس ریسورس کو ضائع کر دیں وائی از دس ناٹ ورکنگ آؤٹ میں اس پر تھوڑی سی کچھ بات کر کے آپ معزز زراعت کا سامعین کا جنہوں نے مجھے یہ شرف اور ذرف بخشا ہے کچھ کلام کرنے کے لیے یہاں پر اس چھوٹے سے نیش کو I would want to point out کہ ہمارا دین اسلامکس اینڈ اسلامک لا اینڈ دا اسلامک پرنسپلس اینڈ ڈائنامکس آف شریعت جو انسان کو تعمیر کرنے جب آتا ہے کی یا کی؟ ایک, ایک بہت پیاری آیت ہے جو امامت کے لیڈرشپ کی اور اس کے پہ اتنی زبردست روشنی ڈالتی ہے اللہ سے نمائم ہم ایک آدمی کو اس کے فن میں ایز اندر یا ایک جو اس کو اللہ نے دیا ہے امام بنا دیتے ہیں, اس فیلڈ کا بناتے ہیں اس کو. وہ سٹون ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا مطلب وہ ہاتھ رکھے گا تو وہ ڈیفینیشن بن جائے گی وہاں ما, یادونا بیامر, یادونا اور وہ ہماری ہدایت کے ساتھ ہماری, ہماری ات, اتنی زیادہ اس کی اسپرچل ڈائنمکس آئے ہوتی ہے کہ وہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر بھی چاہے دین کی فیلڈ میں بھی ہو یا پریکٹیکل دنیا کی فیلڈ میں بھی ہو وہ سگنیچر ہوتا ہے اس ٹائم پر غلطی کے امکان بہت مشکل ہوتے ہیں اس لیول کے اوپر